És una I amb motxilla. Un febu, un pronom. El més fort del poble, el més roder de tots. Si viatja a Barcelona... I va fiuuu com una fona. T'he vista a desperder. Si deu la mar de bé. No cal que parleu fort. I sent com un bebè. Si li compreu regals... Compte, no tots hi van. Li encanta el verb haver. Sempre hi va al costat. Hi havia, hi ha, hi haurà... L'horatge. Tan li va. En la vida i la mort i pensa tot el dia en els besos amics Si creu de veritat doneu-li molt d'amor Celabric, si trobeu els llocs fònic, enneuu- en un bufi.